ما عندي سيت ولا خلصت اه يا عمي عمي عمي جيب لي معاك فلاش جامت فلاش فلاش حتى انا زيب لي واحد ما تجيبلوش ما تجيبلوش بلوس او صغير يشرب دعيب يديك موراك ها ثوف انا جيب لي شيبز وما لي كنت أسل حرة لي كنت فوق الطاولة والله ما سفتها كنت راقد دنا وبل اكلتها انت يا ونسيتها عمو. بيس اكراد اكراد خلوني نهض. نحت...